Тролейбус водить 9 років, але посвідчення водія на автівку немає, каже Ольга Скубай. Працюю я здебільшого на маршруті 11-11А і співаю за день десь приблизно 5-6 обертів. Працюю я в депо з 2002 року, але водієм я працюю з 2013 року. 9 років. Ну, ця професія мені завжди дуже подобалася. З початком повномасштабної війни водією тролейбуса додалася нова функція – обілечувати пасажирів, говорить Ольга Скубай. Привикається, і ми стараємося, коли зупинка. Тоді я обілячую під час руху, це дуже важко, бо великогабаритна машина. Щодня перед виїздом на маршрут водії проходять медичний огляд, говорить водій тролейбуса Володимир Яворський. Я отримую в диспетчерів патевілист. Захожу до лікаря, провіряюся на апараті, чи я не маю алкогольного сп'яніння, потім тиск міряється і ставиться мені печатка відповідно на шляховому листі. Щоднями догляд проходять 200 працівників підприємства, розповідає медична сестра Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Любов Радішевська. Заходить, водить рано, дихає на апарат, провіряється на алкоголь, потім ми провіряємо на тиск, провіряємо, частоту пульсу, і тоді вже запитуємо, які є у них жалоби. Якщо є жалоби, людина жалується, то перевіряємо ще температуру. Якщо є ще скарги, ми пишемо направлення, направляємо до сімейного лікаря. З травня місяця водії тролейбусів навчатимуть з новою програмою, розповідає начальниця відділу кадрів Хмельницького комунального підприємства Електротранс Наталія Процюк. Навчання триватиме три місяці і три тижні. До цього навчалися півроку, каже Наталія Процюк. На підприємстві функціонує додаткова освітня послуга, а саме навчання водіїв тролейбусів. Ми стартуємо на початку травня, сподіваємося, першій декаді, в перших числах, і середньостатистична кількість наших студентів буде на даний момент 17-18 осіб. Ліцензійний обсяг 20, стосовно водіїв тролейбусів, то Статус внутрішньоприміщеної особи має лише одна людина, але залона підприємства працює сім осіб, яких ми прийняли і присунули руку допомоги для того, щоб люди зрозуміло мали можливість працювати і проживати в нашому гуртожитку. За словами директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергія Бобуха, з 25 лютого на маршруток зменшили на 40 одиниць електротранспорту. На маршрути міста щодня виходило 85 тролейбусів, в першу зміну – 72, в другу. Зараз початку агресії пасажиропотік знизився, тому на сьогоднішній день виходить щодня 65 тролейбусів, в першу зміну – 50 в другу. Дивлячись на той пасажиропотік, який в нас є на сьогодні, цього повністю достатньо, щоб забезпечити місто перевезеннями. Всього на підприємстві 104 тролейбуси, каже Сергій Бобух. 32 нових. З 2016 року тролейбусний парк почав оновлюватись. І ви бачите, нові Богдани, два електрони. Підписана перед кредитна угода з Європейським банком реконструкції і розвитку на закупівлю 50 тролейбусів. Зараз працює на підприємстві аудитори, які до перед кредитною, до підписання основної угоди, вони мають повністю зробити наш аналіз нашої фінансово-господарської діяльності і далі підписуємо угоду. За словами Сергія Абубуха, в останнє підприємство закупило 10 нових тролейбусів у 2019 році. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.